السلام عليكم السيد الاعزاء كما تشاهدون هنا في ولا السوق السوق ديال المواشي هنا في ولا مبقاش لي حدا دار الضياف ولا ولا طلع هنايا هذه هي البلاصه ديالو دابا حاليا حدا السوق الاسبوعي ديال الخضر كما تلاحظون السوق ديال المواشي هو دي هذا هو اللي تنجيبوها شوي بالنسبه لسكان مدينه السمارة السوق راه ولا في هذه البلاصه هادي اللي بو يتقاد اللي يشري اضحيه العيد هذا هو المكان ديال السوق هذا السوق ذي دي دي الخضراء ديال الخضره دا سوق الخميس كما تلاحظون مشاهدينا الاعزاء سمحو لينا لا كاين شي شويه ديال الريح في الفيديو راه واحد شويه المكان مرتفع لفوق شوي مشاهدينا الاعزاء كندعوكم من هنا وكنشكركم على المشاركه وعلى دعمنا بجيم كنشكركم بزاف وما تنساوناش مشاهدينا الاعزاء بجيم بالمشاركة ديالكم كنحييكم جميعا مشاهدينا الاعزاء شكرا لكم كثيرا على المتابعه وشكرا لكم على الوفاء واشكركم كثيرا صغيرا وكبيرا شكرا لكم رجال ونساء شكرا لكم